Živjo in lepo pozdravljeni v sladki Akademiji. Danes bomo pripravili retro sladico. In sicer delali bomo šaam pito. Ne šnito. Šampita je pa pripravljena tako, da ima osnovo iz biskvita, potem pa gor beljake. To bomo pa naredili zato, da porabimo tako rumenjake, kot beljake. Neč ne bomo stran metal, gremo kar več. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. V skledo mešalnika dodamo rumenjake in sladkor. Rumenjake in sladkor moramo stepati toliko časa, da posvetlijo lahko zročnim ali pa stoječim mešalnikom. Zdaj, ko imamo rumenjake in sladkor zmešano in fajn posvetlene, dodamo 120 ml olja in 120 ml mleka. Prilijemo olje, leko. in premešamo. Dodamo še moko in pecilni prašek. premešamo v enotno zmes. Maso za biskviti imamo pripravljeno, zdaj pa to ulijemo v pekač obložen s papirem za peko, moj je dimenzi 28 x 18, če imate pa kvadratnega, je pa to 24 x 24. Stavimo v pečico in pečemo 8 do 10 minut pri 180 stopinjah Celzija. brez ventilacije. Zdaj je pa čas, da naredimo meringo. in sicer Začnemo tako, da imamo res čisto in suho skledo. Mi smo v njej preiztepali rumenjake, zdaj bomo pa v nej nadeli še beljake. Ker če ni čista, potem meringa preprosta ne bo uspela. Vzamemo beljake, jim dodamo sladkor in vaniljev sladkor. dodamo še približno žličko limoninega soka, potem pa tole prestavimo nadvodno vodno kopel in bomo se skupaj mešali in segrevali toliko časa, da se sladkor ne stopi, oziroma da se sladkor stopi, oziroma da se naši beljaki dovolj segrejejo. Skledo z beljaki postavimo nad vodno kopel, pri čemer pazimo, da se gladina vode v loncu ne dotika dna sklede. Beljake se grevamo nekje do 45, do 50 stopinj Celzija, pripravljamo švicarsko meringo. To pa vse skupaj počnemo zato, da bo ta meringa bolj stabilna in ko bomo naše šampite narezali na kose, da bo lepo stala in da ne bo spustila vode naslednji dan. Zelo pomembno. Če pa nimate termometra, pa se grevate toliko časa, da je noter s prstom in ko boste začutili, da ni več zrn, sladkorja in je rahlo vroče, je v bistvu zadeva pripravljena in lahko jim ostipati. Kledo odstranimo z vodne kopeli in meringo stepamo do čvrstih vrhov. Ohlajen biskvit premažemo z mermelado in povrh razmažemo meringo. Šampita je pripravljena, jaz bom dodal gor še malo jagodičevja, lahko jo pa postrežete tudi kar takšno kot je. Pomembno je pa edino to, da jo prestavimo na hladno še za nekaj časa preden jo postrežemo. Šampito dekoriramo svežim jagodičevjem, razrežemo in postrežemo. Dobar tek.